Всім доброго дня, вітаю вас на стенді компанії «Давідус». Компанія «Давідус» є одним з десяти виробників м'якої меблі на ринку України. Також вона експортує свої меблі в країни Європи, Північної Африки. Бізнес-центр компанії знаходиться зараз в Мюнхені, Німеччина, а також ми маємо свої експортні філіали в місті Стамбул, Туреччина. На даний момент компанія налічується 120 моделей, з новою діапазоном для забезпечення різних потреб наших клієнтів. Це Дивани від 100 доларів, дивани, які зараз є попитом в тренді лофтих зон, смарт-квартир. Дивани максимальною вартістю до 30 тисяч гривень. Ми являємося імпортером тканин з Польщі та Туреччини, що дає нам змогу для нашого потенційного клієнта, для нашого споживача втримати мінімальну низьку ціну і дати ту якість тут, на території України. Цього року ми зробили три новинки на Виставку по проханню всіх наших дизайнерів, які просили ліжко з можливістю сидіння з ногами для роботи на планшеті, роботи на комп'ютері. Прайс ми додали для зручності номенклатурну – це сегмент крісто, сегмент міні, кутовий і атаманка. Також всі ці сегменти є доступні в замовленнях в двох варіантах – з механізмом розкладання і без механізму розкладання. Друга, друга система модульна, яку ми сьогодні презентуємо, це модульна система «Бруклін». Вона вже зроблена з більш глибокою посадкою, з м'яким наповненням на основі лібяжого пуху, синтепуху. Це дає зручність комфорту не тільки в сидінні чи спані, а ще й зручність в відпочинку. Також може бути варіант збирання будь-яких модифікацій, чи кутових, чи прямих. Також модулин системи ми сьогодні на виставці намагались показати, що завдяки модулям ми можемо трансформувати вироби так, як нам буде зручно. При наборі в довгі величини у нас є можливість навіть щомісячної зміни, мабуть. Ось так. Завдяки механізму трансформації у нас з'являються додаткові моменти зберігання для речей. Все зроблено зламіновано ДСП з аерозаторами, що дає можливість предметам, які там зберігаються, не задихнути. Зараз ми удосконали систему підтяжок. В даних виробах в компанії тепер буде використовуватись петля, яка зроблена для того, щоб підйом спинки потім в положення, коли треба сидіти після сну, відбувався з межами зусиллями. Компанія вийшла на новий рівень розуміння механізмів. На даний момент ми використовуємо механізми власного виробництва. Вони як гарант якості має бути завжди білого кольору з червоним блоком. За рахунок використання додаткових штанг, які формуються між двома пантографами. Відсутній можливість перекосу самого сидіння, і тому механізми завжди працюють досконало і якісно. Також ми сьогодні на виставці вирішили презентувати наш котовий диван-Рамон. Диван зроблений з натуральних порід твердих деревини. В свідушках, в спинках, завдяки механізму трансформації «Дельфін» ми змогли втримати і забезпечити правильний кут нахилу спинки 75-82 градуси, що дає комфорт. За рахунок глибини дивану, він є функціональним при розкладанні для сну. Запатентований система механізму дає змогу отримати повноцінне спальне місце з перешивкою. Маленькі подушки вже були розроблені для того, щоб коли людина е, прийшла е, в тому у нас роботи, щоб вона завдяки балоній подушці, набитій е, крихтами пінополіуретану і обмотані в синтепух, вона змогла отримати поперекову підтримку спини, що дає можливість від, від, відпочити. Також, також ці е, дивани, одним з наших, е, тим, з чим я, чим я хотів би і можу похвалитися, це є безкобичне виробництво. Насправді, якщо ви подивитесь, ви ніде не зможете побачити механізми і елементи кріплення. Для зручності деман забезпечений просто засідкою.